السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا النهاردة عندي ليكوا فكرة مشروع جميلة جدا برأس مال 50 جنيه وان شاء الله هتكسبوا منها كتير جدا لو اول مرة تزوري قناتي دوسي على زر الاشتراك او سبسكرايب وصيري الفيديو دوسي لايك علشان فكرة المشروع تنتشر المشروع عبارة عن اللي انا هوريكي ازاي تعملي القلوب دي عشان الفالنتين وكده عيد الحب يعني بتوديه بت... بتعملي عينات وتوديها للمكتبات ومحلات الهدايا انت هنحتاج القماش الفرو ده ده بيتجاب من الموسكي المتر بتاعه ب ونص بس انا انصحك وانت لسه بتف... بتبتدي في المشروع ان انت تجيبي منه كميه قليله وتعملي آه لقلوب عينات وتوريها للمكتبات آه ومحلات الهدايا ولو نجح ونجح لو ناجح معاكي وتتروحي تجيبي قماش كميات كبيره وتعملي بقي ، وهتحتاجي كمان فايبر ده بيتباع منه كيس كبير جدا بتلاتين جنيه ده بيستخدموه في يعني بيستخدموه في الي هو الحشو بتاع الخداديات والمخدات هو ده اللي بيحشو بيه فانت هتحشي بيه القلوب دي انا وريتها دي هنحتاج بقى هنجيب طبقتين على بعض كده من القماش هجيب على الظهر بتاعه بس اول حاجه هجيب اي ورقه يعني ورقه فراشه ولا اي حاجه وترسمي عليها شكل القلب بعد كده تقصيها تحطيها كده على القماشه وتثبتيها بدبابيس عايزة اقول لكم ان الدبابيس دي انا بستعملها دي دي كانت فكرة مشروع انا عاملا ليه فكرة مشروع الدبابيس وهسيب لكم اللينك بتاعه او الرابط بتاعه في تحت او صندوق الوصف لو ده مشروع الدبابيس فكره مشروع جميله جدا هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت بثبتها كده في الدبابي. بعد كده ببتدي اقص ابتدي اقصه على, ال... على شكل القلب اقصه دلوقتي انا قصيته اروح الدبابيس دي اشيل الورقة بعد كده احط الدبابيس اثبتها كده تاني على القماشة نفسها بعد كده بتجيبي خيط تلتمي ابرة بخيط خيط احمر نفس لون القماش بعد كده تخيطيها تخيطيها كده تروحي مدخله القماشة كده تدخلي الخيط قصدي تخيطيه كده على الحرف تخيطيه حواليه كله في الاخر بتسيبي حته ما تخيطيهاش في الجنب كده سيبي حته ما تخيطيهاش عشان تحشي بيها القلب تخيطيها كده دلوقتي انا خيطته كله هسيب الحتة دي مفتوحة علشان احشي منها بس ازاي اقفله بقى بروح دخل عادي كاني هخيط عادي اهو بشدها كده حتة الخيط دي الفضله دي اروح مدخلة منها الابره كده بروح شدها اعملها كمان مرة هي نروح مدخلاها جوه جوه الخيط ده نروح شد بعد كده بقصها بقص الخيط الحته اللي انا سبتها دي اروح عامله لفه على الناحيه الثانيه نروح مدخله ايدي كده اغطي كل الزوايا بتاعه القلب اهي هو القلب بروح اجيب الفايبر الحته اللي انا سايباها مفتوحه اروح ادخلها منها ادخلها أه. كده اهي ادخلها كده واحشيه بملاهي بقى بحشي لغايه المبنى كله ادخلها كده واحطها ادخلها حشي كويس كده اه هوريكم دلوقتي ازاي تقفلوه تقفلوا حتى المفتوحه دي جيبي ابره وخيط جيبي من اول الحته المفتوحه دخلي الابره من جوه تروحي رافعه كده تروحي دخلها كده كده اكسع كيسة واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا وتشتي تاني اهي واحده هنا من جوه اه كده من, من جوه من جوه فلو من جوه كده يعملوها كده لغايه ما تخلصوها اهي وفي الاخر اروح عاملة ايه ما تشدوش قوي عليها تشدوش الخيط قوي عشان شكل قلب وفي الاخر تروح عاملين كده مدخلينها عادي عشان تقفلوها وحتة الخيط برضو كده مدخلها كده في وشد أعملها كمان مرة بروح مدخلها حته الخيط بروح مدخلها فيها ال... كده وشد وأقص وأقصه، اهو كده عملنا القلبة اهو بتاعنا خلصنا وبالنسبة للدبابيس آه بالنسبة للدبابيس دي لو عايزيني آه اقولكو الطريقه ازاي عملت البتاعه اللي بيتحط فيها الدبابيس دي آه قولولي تحت في الكومنت او في التعليق تحت لو عايزيني اعملكو فيديو ازاي عملتها آه قولولي تحت في الكومنت او في التعليق عايزه اقولكو ان المتر آه من القماش ده بيعمل كميه آه بيعمل كمية كبيره جدا والفايبر ده الفايبر بيعمل كمية كبيرة جداً برضو من القلوب والمتر بيعمل برضو كمية كبيرة وانت بتاخدي عينات وتوديها لمكتبات والهدايا. مكتبات ومحلات الهدايا أو ممكن تديهم لأصحابك وحبيبك وبس أنسب وقت للحاجات دي هي وقت اللي هو قبل عيد الفالنتين أو في عيد الحب قبلية ده أنسب وقت تديها لمحلات الهدايا والمكتبات لو عجبك الفيديو توسي لايك وشير علشان فكرة المشروع تنتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته